za maeme kama manku hange gari au tosini jua nitwange ili radio furai aitana kou za malenge kama mautaka chokani michoyo ukania chodoro ya kujali lakini isa buzaki Masana saonaleta tena ipenda kiumbe mpaka kile kiomuona na hisi vibe tumboni ila kiumbe huyo awe mnafiki na kuchukulia poa Na kutumia kisha kuweke pembeni Nauma sana tena Kinyo nafie futuli mmezawengi usijijewa cha wala sio na nene na chachita hii sina Nalikena sawa ni